Все, як було 28 років тому, нічого не помінялося. Ніна Павловська показує будинок у селі Виноградівка, де народилася. Сюди жінка переїхала з окупованого росіянами Херсона. Там, до окупації, жінка прожила 51 рік. Каже, з приходом росіян почалися проблеми. Пенсію я отримала, але користуватися нею я не змогла, тому що всі магазини працювали тільки з налом. За хлібом ми стояли. Були морозні дні, і ми стояли зі своєю сусідкою по чотири, по п'ять часу, щоб отримати дві велики хліба в магазині. Жінка розповідає, який мали вигляд російські окупанти. Така армія, як російська хвальона, а ви б побачили, в чому вони взуті. Вони були взуті в різинових калошах. У мене тут тоже столітньої давності такі калоші є. На них була форма, така вроде їх тій формі 150 років стірана, вона перестирана. Ніна Павловська каже, у Черзі в магазин до людей підходили російські військові. Вони підходили з автоматами. Вони питали там, ніхто ні разу не дав їм ніякої відповіді. Просто всі мовчали, всі боялися, вони з автоматами воожені, як вони настроєні, хто їх знає. У Херсоні жінка проживала поблизу Чорнобаївки. Ніна Павловська каже, чула вибухи. Я проживаю в трьох кілометрах від Чорнобаївки і її захоплювали раз п'ятнадцять. Мені з балкона дуже добре видно, як горів аеропорт, як взривалися там воїнська вертольотна частина. Як розповідає Ніна Павловська, люди вже бракували, але не брали російську допомогу. Гуманітарки не було ніякої. Ні, ні медицинської, ні гігієнічної, ніякої. Ні, ні, ні, ні. Гуманітарку орки просто до Херсона не допускали. Вийти, виїхати з Херсона теж було невозможно, треба було мати налічні гроші, їх не було. Ніна Павловська каже, через брак ліків та проблеми зі здоров'ям виїхала до села Виноградівка на Хмельниччині, з якого родом. Тут востаннє була три роки тому. От, Щоб мені виїхати було з Херсона до Одеси, в Одесі ще поїзда ходили, щоб вибратися мені сюди, до Виноградівки, мені прийшлося заплатити три з половиною тисячі гривень. В окупованому Херсоні жінка має трикімнатну квартиру. Про ставлення місцевих жителів до окупантів каже. Всі тільки говорять, за чим вони сюди приїхали, їх ніхто тут не чекає. Визволення, від кого визволити? Ви уїдьте і ви визволите нас цим. У Херсоні, за словами Ніни Павловської, залишилися її син та онук, яким не вдалося покинути окуповане місто. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це чудово.